מערכת הכללים של האוטומט. נתבונן במערכת הכללים הבאה. זכו שכל שורה היא למעשה דור. הכללים עלינו מורים לנו איך ליצור את הדור הבא. אנחנו מתבוננים בכל פעם בשלושה תאים רצופים, ולפי המבנה שלהם, מספר התאים החיים, מיקומם וכדומה, אנחנו קובעים מה יהיה במשבצת האמצעית בדור הבא. לאחר הפעלת הכללים הללו, במשך שבעה דורות מהדור הראשון, מתקבל את התמונה הבאה. כיצד? נתחיל מהתא הראשון מימין. ניקח ממנו שלושה תאים. אחת, שתיים, שלוש. מתקבלים שלושה תאים מתים. לפי כלל, אם יש שלושה תאים אז התא שיבצר מתחת למשבטת האמצעית הוא תאמת. נמשיך לכיוון סמול. עד שנגיע לתא השביעי. שם אנחנו רואים דגם של שני תאים מתים חיים. לפיק לאלי שאנחנו רואים, במקרה מצד ימין למטה, תא חי. לפיכך, נוצר כאן תא חי. נמשיך הלאה. כעת נסתכל על שלושת המשבצות מת, חי, מת. דוגמה זו מתאימה לכלל ג' במקרה כזה, הדגם הוא שבאמצע תמת תא ולכן כאן יש תמת. נמשיך עלה. יש לנו תא חי, תא מת הדגם הזה מתאים לכלל ב' ולכן מצד שמאל, באמצע, יבצר תא חי. כך ממשיכים עד כל שורה, כאשר בכל פה מסתכלים על שלישייה של תאים. בצורה זו מסיימים ליצור דור חדש. שימו לב שבדוגמה הזאת יש כללים שלא משתמשים בהם. זה קורה כי בכלל לא מגיעים למצב שהם מתארים. למשל, כלל ח' אין לא מופעל אף פעם. בפני שאם מתחילים את המשחק עם תא אחד, לא מגיעים לעולם למצב של שלושה תאים רצופים.